مع الإغناء ديالو يعني من طرف المقترحات الأخرى، ولكن السؤال كيبقى هذا المخطط الجميل اللي فيه مقترحات البحيرة وفيه مقترحات كاين مخططات أخرى كيف السبيل إلى بلورته عمليًا داخل مخططات ديال المجالس؟ هنا غادي يطرح الإشكال، الإشكال واش المجتمع السياسي كنقول المجتمع السياسي كنكتب بين المسؤولين المعينين السلطات وكذلك المنطقة في المجال الجهوية، مجال الجهوية ومجال الإقليمية ما هي عندها اه؟ الإستعداد المبدالي الإستماد المخططة في حالة المجتمع المدني يعني طيب uh huh. إشراك المجتمع المدني في بلورة التصور لن تصير الشئ العام فهذا الأسفل قد يقول لنا أعجب أن أشكالات لأنه بدون إشراك المجتمع المدني والمثقفين في بلورة التصور للشئ العام ما غاتكونش التنميه ما غاتكونش التنمية. التنميه والحال اننا كنعرفوا الاحزاب ديالنا المغربيه والنخب السياسي السياسي السياسيه, السياسية اللي كتنتجها بدايه واش هي نخب السياسية؟ غاتقدر فعلا تسمع المخططات وكذا في هذه الحاله اذا اتفقنا على ان النخب السياسيه والاحزاب السياسيه ومسيرين الشأن العام اللي كتنتجهم هم في جزء كبير منهم لا يستطيعون وليست لهم القدره المعرفيه والثقافيه والخبره بالعمل الجمعوي والحزبي اللي تمكنهم باش انهم يشكلوا مجتمع مدني شنو يبقى حي شنو خصنا نديرو لان الخوف هو ان يكون عندنا فاعلين جمعويين وثقافيين كيخدموا 10 سنوات و 15 بحال نتاع مجموعه الناس و كيتصابوا بالياس لان دائما المخططات ديال المقترحات كتضرب مع الجدار الاصم و كنبقى نرجع للسفره و اللي هذا المساله حنا كنعرفوه، انا كنقول انا لا اتخوف على الجمعيه، ولكن كنقول نتمنوا ما نطيحوش في هذه الحاله ديال الياس الجمعوي. كلنا امل. اذا خصنا شي حل، كاين مساله اخرى عندك فرق حسني ونيد ديال دي التراث، كيفاش احنا التراث؟ المنظور ديال ديال كاظمي التراث فعلا هو ليس ماضي ما فتئ يمضي، هو ماضي ما فتئ يمضي، ولكن ما فتئ يحضر في الان وفي المستقبل. فالتصحيح الزمان يعني التونكوراليتي وكيفاش خصنا نتعاملوا مع الزمان والتاريخ هذا فهم معرفي باش نوصلوا حتى المنتخب للمجلس او منتخب للجامعه او منتخب كذا راه مشكل كيفاش غادي نوصلوا وهو كيفهم التاريخ شي حاجه ماتت كيفاش غادي نوصلوا هذه المفاهيم هذه بهذاك الصرح السويدي يخص يكون النخبه المثقفه حاضره اذا في وسط هذه الاشكاليات هذه ديال الشق اللي بين المثقفين شق مش كنقول زعما دي عداوه انما شق بين المثقف وبين السياسي كنلاحظو لأن التنميه التنميه كاشكال حتى داخل الدول اللي اشوار الولايات المتحده الامريكيه اذا كانت هي مهد للتنميه حتى داخل هذه الاستراحه وفهم التنميه وخا داخل المجتمع الديمقراطي دونالد ترامب فهم التنميه بشكل ليس كما يفهم الجمهوريين الديمقراطيين ديكوغرافيين فهمو من الاسس ديالها هي مثلا التغطيه الصحيه إشراك ديال الفقراء الانفتاح على المرأه حريه الإجهاد حريه كذا عندهم مفاهيم ديالهم يعني التنميه عندها خلفيات تعريفيه يعني ولسفيه في, في حين دور المتعارف عندو جمهوريين عندو منتهى اللاحظ التنميه التنميه عندو على الفقراء الفقرات الصحيه باش يحفزو وينوضوا يخدموا اني قطاع الضرائب يرفعها اني الاجهاد من حق من حقش عنده خلفيه يعني داخل الولايات المتحده الامريكيه وما بين الولايات المتحده الامريكيه واليابان كيف فهم اخر التنميه اليابان تولي راس ماليه دي براديه ولكن داخل اليابان التنمية كتكون داخل شر... نخدينا مثلا شركه يابانيه لو باكرون ديال شركه اللي كيدخل عندو المستخدم كيحني تمامًا تمام هادشي و ملي كيكون شي يقدر ما يعطيش الضهر يطيح خارج بالك و بالنسبه ليهم هادي ماشي ضرب في الديمقراطيه او في كرامه الانسان او في كرامه المواطن هما بالنسبه ليهم هادي ثقافه ثقافه اللي هي بانيه عندها الاف السنين وبدونها ما يمكنش كاين التنميه و بتسيف كنصلح حق ومصلحه الفرديه هو اللي المصلحة الفردية كتجي بعد المصلحة الجماعية في حين أن داخل الولايات المتحدة الأمريكية المصلحة الفردية هي الأولى وبجوج بهم نظام راس مالي ولكن بالنسبة للدول الآسيوية عندها ثقافة أخرى ومنطلقات أخرى وخا كيلتفوا في الديمقراطية ولكن بالنسبة لهم الفرد يذوب داخل الجماعة هذا شوف إختلافات وكاين إختلافات أن كيفاش كتفهم التسمية وأنت كيفاش كتفهم التسمية هذه في الدول اللي قطعت أشوار فالأحرار بالنسبة لنا إحنا في المغرب اللي دابا المقطع عن والو إذن هو الإشكال حقيقي، والإشكال إذا بغينا نلخصو بجملة واحدة، هو أن الإشكال ديال التربية عندنا في العالم العربي، إذا تحدثنا على التراث تحدث عليه الوليد، عدم حضور التراث في سياق الشأن العام، عدم حضور التاريخ، عدم حضور الجغرافية، عدم حضور الفيزياء، عدم حضور الشعر. عدم حضور الفلسفه يعني لا يمكن ما يكون بدون حضور المعرفه، الغرب عنده واحد الوعي، الغرب وصل لهواحد الوعي منذ 15 على ان المعرفه لها سلطه، والسياسه لها سلطه، والجيش له سلطه، وبدون التضافر ديال السلطة لا يمكن للتنميه ان تتحقق، ولهذا فاس اودي غاما. الدكتور غالي المستكشف الشهير يعني في البدايه الا مجموعه ديال ديال ديال السوسيولوجيين والجغرافيين والمؤرخين وقال بأنه بغي يوصل للهند من المحيط الاطلسي كانوا معاه كان معاه ناس بالمعرفه اللي كيقولوا هذا الشيء اللي يقول فاسكو دي غاما صحيح ولكن بالنسبه لايزابيلا وفيرنانو الزوجين ما تبقوش رفضوا تخيلوا قد مصاحبه زعما كتخربا الهند كسرت العاصره قبل باقي السلطه السياسيه معاديه السلطه المعرفيه. كنيسه. كاين عداء كنيسه والسلطه السياسيه. كيعاني السلطه المعرفيه بصفه عامه وكتبتسم ومنذ سقوط راه باش تغتال قال في المباشره ديالو قال اذا كان التعليم ديال الناس الشباب هو دليل على اني افسدهم فانا ساستمر في افسادهم ولكن المجتمع السياسي غتالو علاش عندنا في العالم القديم كان الصراع. السلطة السياسية ترى في السلطة المعرفية تطاول على اختصاصاتها وتنافس وتنافس وفي محاولة يعني هذا باسكو ترفض العرض ديالو ولا طلع فرنسا عاوتاني لفرنسا وترفض عمل مجموعة محاولات عاد تقبل العرض ديالو الاكتشافات تقبل كان فيه الاكتشاف اكتشافات آه باسكو دي كامل اللي غتجلب ثروات الامبراطورية آه الاسبانية وغتجيب مجموعة ديال دي الخيرات وغتساهم في التنمية غيبداو يفكروا ما كريستوف كولومبوس يبدو يفكرو أنهم يقيموا تحالف بين المعرفة وبين السلطة السياسية والسلطة العسكرية لهدا حدا فقصة كبيرة كان عندنا أنني شكولير موشيكولير كي# راه سوسيولوجي يعني كيعمل العلم الإجتماعي وكيسكنو في المغس. ولكننا بالنسبه لنا احنا ما عرفناش هذاك اللي كيصلي بالناس هو امام الجامع ولكن بالنسبه للاوروبيين ما هم عارفين صح ان هذ الراس الكبير اللي كيعمل الصدر الاكبر وكلهم هاد العائلات اللي مسيطرين على هاد الطوق هاد التداه هاد كامل بابا الله لكن كاينش كيفاش جرد عمل المواقع المقاومه ديال الاستعمار وفين الناس اللي خصنا نتعاملوا معاهم بحضر فين من عمل هذه المساله هذه كيشد بالك السلطه السياسيه شيء بسيط الخطوه الثانيه الا بناء على التغير اللي طلع به الشغلوك وقاله السلوى ذلك الشيء كان موجع وجعل واحد المفسرين المدسوسين كيصليوا الناس في <تصفيق> الجامع <تصفيق> كذلك نعطيكم مثال اخر من بعد احداث فاسكو دي غاما وكريستوف كولومبوس الغرب يعلم ان العلماء ديالو سواء كان نيوتن اللي غيكون خصنا من مولوب بلا من يربعوا خصنا داوهم شي كوبي بنكس بعد ديال الصراع